هيا ماشي في الدنيا بشفافيه ما نخاف نقول اللي في النيه بالعيشه وحده ومعديه متسطح تحت الشمسيه لابس نبضات الكحليه قضيها طول اليوم